هذه شلة إهداء من أخ العريس عبد الكريم العودة إلى أخيها العريس يوسف مبروك يا راعى طيب الفال جميع يا أخوي يا رمز الكرم والشهامة مبروك يا يوسف يا تاج راسي يا سليل النشامه مبروك يا راعى الوفا طيب الخال، مبروك يا راعى الوفا طيب الخال، يا, طيب يا خوي يا رمز الكرم والشهامه، مبروك يا يوسف بلحان وجزال يا تاج راسي يا سليل وجيه وسامه أهل الشهامة تاريخنا شمه وارزام الجبال والمجد إنما انخذنا وسامه مبروك يا رعلوفة طيب الفال يا أخوي يا رمز الكرم والشهامة مبروك يا يوسف دارت فرحكم مهما مال وازر فلك عجب القصيد وكلامه <تصفيق> اخوك عبد الكريم بسعد ايام وليان قلت <تصفيق> التهاني نفع عطر الخزامه <تصفيق> يا يوسف يا اللي سيرتك مطرد مثال <تصفيق> بالطيب والمعروف دايم دوامه <تصفيق> انا اشهد انك كفوا عن يا ناس لحر يتبع القول بفعال، عبد الله ابو يلي رفيع مقامه، الصارم اللي لا ارتكى شمل الدار، شيخ شجاع ما يثني كلاما، حنا لعود اهل الجزيلات منهال، اهل الفخر والعز حزنا سناما، واخوانك اللي لهم الطيب منهال، وجيه يا ما أحلى